معلومات عن ببغاء الكاسكو نصائح عند شرائك لهذا الببغاء ما هي مميزات هذا الببغاء وما هي عيوبه ما الفرق بين الذكر والأنثى ما هو متوسط عمر هذا الببغاء ماذا يأكل هذا الببغاء كم كلمة يحفظ ببغاء الكاسكو مقارنة بين الكاسكو وغيره من أنواع الببغاوات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 ويسمى بببغاء جاكو، أما عن موطن هذا الببغاء فمن اسمه الببغاء الرمادي الافريقي فإنه يوجد في غرب وسط افريقيا. وهو من الببغاوات المهددة بالانقراض، لذا فإن ثمنه مرتفع. ببغاء الكاسكو والقدرة على الكلام. يعد ببغاء الكاسكو من أحد أبرع الطيور على وجه الأرض المقلدة. إذ أنه من أروع الببغاوات على الإطلاق حتى إنه لا يتفوق على بابغاء مكاو ويتفوق على جميع الببغاوات الأخرى بخلاف بابغاء الأمازون فمن عيوب بابغاء الكاسكو أنه قد يصاب بالخجل أمام الضيوف أو أمام الأغراب أما بابغاء الأمازون فليس عنده هذا الخجل فبإمكانه أن يتكلم أمام الناس جميعا إذا طلب منه أن يتكلم كم كلمة يحفظ بابغاء الكاسكو؟ يستطيع هذا البابغاء الذكي أن يحفظ لأكثر من مئة كلمة وذكاء هذا البابغاء يفوق طفلا بعمر خمس سنوات أو ست سنوات بابغاء الكاسكو مصنف على انه واحد من اذكى الطيور التي عرفتها البشريه. اما عن درجه ازعاج هذا الطائر فهو ليس مزعجا بالنسبه لباقي الببغاوات الاخرى. كيف اعرف عمر ببغاء الكاسكو؟ بامكانك ان تعرف عمر ببغاء الكاسكو. إن نستطيع ان نعرف عمر الببغاء بالنظر الى عينه. فالفرخ الصغير لون عينه أسود بالكامل فلا يوجد له حدقة حول عينه وهذه الحدقة كلما كبر الطائر كلما اتضحت وظهرت كما هو واضح أمامنا في الفيديو ونستطيع أن نعرف عمر الطائر من خلال الدبلة في رجل الطائر ويكون مكتوب عليها التاريخ الذي ولد فيه الطائر اما عن سلوك بابغاء الكاسكو فهو بابغاء اجتماعي من الدرجه الاولى حتى في البيئه الاساسيه له ويتميز بالخجل الشديد فقد يتوقف عن الكلام عند رؤيه اشخاص غرباء اذا طلب منه الكلام قد لا يتكلم وهذا من عيوبه ومن عيوب هذا الببغاء انه من الببغاوات الشديده الحساسيه اذا اهمله صاحبه فقد يصاب بأمراض نفسية خطيرة وقد يقوم البابغاء ريشه إنه من أكثر البابغاوات التي قد تصاب بالأمراض النفسية صائح عند ذهابك لشراء هذا البابغاء أولا يفضل أن تذهب إلى مصدر موثوق لشراء هذا البابغاء فكما نعلم أن ثمنه مرتفع جدا وينصح بعدم تربيته للمبتدئين أو المنشغلين لأن هذا الببغاء يحتاج لمزيد من الاهتمام ومزيد من الوقت فيحتاج من صاحبه أن يلعب معه وأن يوفر له الألعاب لأن هذا الطائر يتميز بأنه فضولي ويحب اللعب وأنه شديد الحساسية لذا ينصح بالابتعاد عنه للمبتدئين كما ينصح ان تربي ذكرا وبدايه كيف نستطيع ان نعرف الفرق بين الذكر والانثى ان هذا الببغاء من الببغاوات الصعبه التي يصعب عليك ان تعرف الفرق بين الذكر والانثى اذ يتشابه الذكر مع الانثى بدرجه كبيره جدا ويصعب عليك ذلك وأفضل شيء أن تقوم بتحليل الـ DNA الحمض النووي للتفرقة بين الذكر والأنثى يجب عليك أن تشتري ذكرا لماذا؟ ينصح الخبراء والمتخصصون بأن تشتري ذكرا وأن تبتعد عن الأنثى إذا كنت قد أردت أن تربي هذا الببغاء للتدريب ولكي تعلمه الكلام وتعلمه بعض الألعاب فينصح بشراء الذكر لماذا؟ لأن الأنثى غالبا هي أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب ونتف الريش ذلك لما يصيبها من اضطرابات هرمونية وهذا عن دراسة تم إثباتها أن الأكثر إصابة هي الأنثى لما تتعرض له من اضطرابات هرمونية وعليك اخي الكريم عند ذهابك لشراء هذا الببغاء ان تنظر جيدا الى عين هذا الببغاء بان لا يكون فيها احمرار او يكون فيها اي نوع من انواع الامراض وان تنظر الى ريش هذا الببغاء بان لا يكون فيه نتف لان هذا مؤشر على اصابته بالامراض النفسيه وعليك ان تنظر جيدا الى الدبله في رجل الطائر وان تتاكد من جنس هذا الطائر وباختصار شديد سوف اترك لكم الرابط في وصف هذا الفيديو بعنوان كيف تشتري الببغاء او نصائح عند ذهابك لشراء هذا الببغاء كم يعيش ببغاء الكاسكو اما عن متوسط عمر هذا الببغاء فإنه يعيش من خمسين إلى تسعين عاما كحد أقصى عند الاهتمام به أما عن تغذية هذا الببغاء فإنه يأكل مثل باقي البابغوات ولاحظ الباحثون أن هذا الببغاء يتعرض لنقص كبير في الكالسيوم وفي فيتامين ايه لذا فعليك يا أخي الكريم أن توفر له الكالسيوم وأن توفر له فيتامين A وأن تعرضه لمزيد من أشعة الشمس أو أن تعوضه بفيتامين د وعليك أن تهتم بجميع أنواع الخضروات والفواكه وهناك بعض الناس يذهب إلى الوجبات الوجبات الجاهزة التي تباع لهذا النوع من الببغاوات وذلك حفاظا على هذا الببغاء واهتماما بجميع العناصر الغذائيه التي يحتاج اليها انه ياكل المكسرات كاللوز كما انه يحب بذور عباد الشمس كما ان هذا الببغاء ياكل جميع الفواكه والخضروات فلا تحرمه من التنويع بين هذه الخضروات والفواكه ومن تقديم الأكل اللين متى يبلغ هذا الببغاء للتزاوج والتفريخ؟ إن هذا الببغاء يبلغ عند عمر ثلاث سنوات ويصل وزنه إلى ربعمائة وخمسين جراما، ولكن ما هو موسم تزاوج هذا الببغاء؟ إن هذا البابغاء موسم تزاوجه يكون في الشتاء ما بين شهر نوفمبر إلى فبراير وتضع الأنثى البيض مرة واحدة في السنة وتضع من أربع بيضات إلى سبع بيضات كحد أقصى وترقد على البيض ثمان وعشرين يوما أما عن أنواع بابغاء الكاسكو فيوجد له أنواع عديدة فمنه الألبين ومنه أيضا المصبع كما نرى وهناك بابغاء يسمى بببغاء التمنة وهو شبيه بببغاء الكاسكو وقديما لم يكن أحد من الناس يفرق بين التمنة وبين الكاسكو وسوف أترك لكم الرابط في وصف هذا الفيديو لتعرف الفرق بين الكاسكو والتمنى وفي نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه المعلومات التي جمعناها لكم ونرجو منكم دعم القناة بالأعجاب والاشتراك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته